Kaixo. Gaur datuak babesteko printzipioak gaiaren bigarren zatia ikusiko dugu. Aurreko bideoan lehen zatian zilegitasunaren, gardentasunaren, helburua mugatzearen eta leialtasunaren printzipioei buruz hitzegien genuen. Honako honetan hauek aipatuko ditugu: datuen minimizazioa, zehaztasuna, kontserbazio epea mugatzea, osotasuna eta konfidentzialtasuna eta erantzukizun proaktiboa. Jarraituko dugu datuen minimizazioa. Datu pertsonalak egokiak, bidezkoak eta behar denera mugatuak izan behar dira, horiek tratatzeko helburuei dagokienez. Garrantzitsua da printzipio hau une oro kontuan hartzea, baita tratamenduaren diseinu fasean ere. Ikusitzagun nadibide batzuk. Pertsona bat baja medikoan dagoenean, enplegatzaileak ez du zertan ezagutu baja eraginduen gaixotasuna. Ikastetxe bateko matrikulan, ez da zertan jasogurasoen jaioteguna. Laguntza jakin batzuk eskuratu alizateko, nahikoa bada interesdunak desgaitasuna duela jakitea, ez da eskatuko ez desgaitasunaren maila, ez desgaitasun mota adieraztea. Laburbilduz, bilduz, ahalik eta datu gutxien eskatu behar dira, ezinbestekoak direnak soilik. Zehaztasuna Datu pertsonalak zehatzak eta eguneratuak izan behar dira. Ez badira hala? Arduradunak kendu edo zuzendu egin beharko ditu, detektatzen duenean edo interesdunak eskatuta. Adibidez, deituren urrenkera aldatuz gero, datuak eguneratu egin beharko dira, gertaeraren berri izan bezain laster. Kontserbazio epea mugatzea. Datu pertsonalak soilik gorde behar dira tratamenduaren helburuetarako, edo alaba dagokio legezko bete beharrak detetzeko behar den denboran. Arduradunak ezarri behar ditut datuak ezabatzeko epeak zehazteko irizpideak. Adibidez, zaintza grabazioak gehienez hilabeteko epean ezabatuko dira, delituak egin direla frogatzeko beharrezkoak direnean izan Osotasuna eta konfidentzialtasuna. Funtsezkoa da datu pertsonalen segurtasuna bermatzea balizko galeren, legez kontrako tratamenduen, suntxipenen edo ustekabeko kalteen aurrean. Horretarako, arduradunak beharrezko neurriteknikoak eta antolakuntzakoak hartu behar ditu. Adibidez, neurritekniko bat antivirus bat ezartzea da, eta antolak eta neurri bat, pasaitz seguruak ezartzeko protokoloa definitzea. Administrazio publikoaren kasuan, neurri horiek segurtasunaren eskema nazionala izenekoan jasotzen dira. Erantzukizun proaktiboa Erakunde guztiek bermatu behar dute egiten dituzten tratamenduek datuak babesteko araudia betetzen dutela. Gainera, hori egiaztatzeko modua izan behar dute. Erreklamazio baten kasuan, adibidez, kontrolagintaritzari beharrezko azalpenak emateko gai izan beharko dugu. Ideien nagusiak Bukatzeko, ikasitako guztia errepasatuko dugu. Datuak minimizatzea, ezin besteko datuak biltzea gara zehaztasun has tashun printzipioa honela laburbiltzen da. Datu okerrak, osatu gabeak edo eguneratu gabeak zuzendu edo ezabatzen direla bermatzea. Kontserbazio epea mugatzearen kasuan, funtszeskoena da datu pertsonalak behar den denboran bakarrik gordetzea. Osotasunari eta konfidentzialtasunari dagokienez, datuen segurtasuna bermatzeko neurriak hartu behar dira. Eta azkenik